بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين المهدي المنتظر والفتن الشيطانية طبعا لكل نبي من الانبياء او الرسل بتكون هناك فتن شيطانية تدور حولهم بمعنى اخر ان هناك احاديث قد تكون مغلوطة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينزل الله بها من سلطان مثل أحاديث كثيرة عن الفتن الشيطانية التي تتكلم على أن المهدي المنتظر يعني يقتل الناس ويدمر القرى والمدن ويقتل اليهود والمسيح أيضا يقتل اليهود يعني كلام كتير من القتل وسفك الدماء طبعا الكلام ده مش حقيقي ومش هيحصل لان المهدي المنتظر ليس قادم لحرب بل سوف تحل جميع الصراعات ويكون السلام في ربوع الأرض بدون أي حروب أو نقطة دماء لا يمكن أن يكون هناك سلام بالدماء ده استحالة يعني اننا نفرض يعني مثلا السلام بالقوه ندخل على الناس ونفرض السلام بالقوه لا انما اه في قوه رضا حقيقيه طبعا موجوده وديت قوه ربانيه هتكون قوه ربانيه كالزلازل هناك اعذاب كتير بقى عند الله ممكن انهيار السدود زي السد العالي مثلا يعني حاجات او بئة مجاعات يعني ايه الحاجات دي هي اللي ممكن تحصل للشعوب اما باقي الاشياء فان المهدي المنتظر لا حول له ولا قوه ليس له جيش كما هم معتقدين او انه عندما يتولى السلطه سوف يدمر العالم وقنابل النوويه والكلام ده بعض الافلام كنت اشاهدها طبعا كل الكلام ده غير حقيقي وغير حقيقي ايضا ان المسيخ الدجال ده هيظهر كشخص وغير حقيقي كمان ان دبه الارض دي عباره عن وحش كاسر ويخرج يعور في الناس ويجرحهم ومش عارف ايه الكلام ده كلام بيجيبوه معرفش منين بصراحه خش بقي علي قناتي واتفرج عليها وشوف فيديوهات. هتلاقي الكلام الصحيح فأنا بنور الناس أن دبة الأرض دي هي ما هي إلا الملكة كيلوباترا كما جاءت في الأحاديث وجاءت في عند كتب الإنجيل وفي كل حاجه هتلاقيها الملكة كيلوباترا هي التي سوف تكون دبة الأرض أما يأجوج ومأجوج وخرجهم من آخر الزمن. من تحت الأرض والكلام الفارغ ده ده مش حقيقي لو قريت القرآن أو هتتمعن في كلام الله من القرآن اللي هو أحسن كلام مني ومنك ومن أي عالم ذرة حتي هيجي يزرط علينا بكلام مش طبيعي ومش حقيقي واحنا نصدقه ونهمل القرآن بتاعنا يعني انت لو قريت القرآن هتكتشف إن السد ياجوج ومأجوج ده ما هو إلا سد فعلا. سد مائي وقال لك, لك ما استطاعوا ان يظهروه او يجعلوه نقبة يعني واضح الايات واضحة وضوح الشمس والبوابة اللي عملها عشان ما تصديش حط عليها نحاس قطرة يعني وساوى بين الصدفين يعني الحل حل الباب هيكون مقاسه قد ايه يعني كل ده لو كان هم قوم كان ذكر ربنا ان يأجوج ومأجوج دولة قوم ان قوم يأجوج ومأجوج مفسدين في الأرض مثلا لكن ما قالش كده ان يأجوج ومأجوج ان الفيضان والجفاف بلغة القوم دولت يأجوج يعني الفيضان ومأجوج يعني الجفاف لكن الشيوخ بتحب تقاوح في كلام ربنا وتلوي لسانها وتجيبه بحاجة تانية انتوا حرين؟ اعملوا اللي انت عايزينه لكن انا بقول لكم الحقيقة الواقعية وده مش هتدركوه الا بتعاونكم بقى معايا عشان نطلع لكم الملكه كيلوواتره اللي هي هيعم علينا الخير لان هيجي عليها السيد المسيح اللي هو المهدي المنتظر هو شخص واحد كل الاديان تنتظر يا جماعه شخص واحد في كان دولت بينتظروا المهدي المنتظر هو نفس الكلام هو المسيح اللي بينتظر المسيح هو المهدي اللي بينتظر الامام المهدي هو برضو المهدي المنتظر وهو المسيح واللي بينتظر ملك اليهود المخلص اللي هو هيجي اخر الزمن ويبني الهيكل سليمان من جديد و... ويعلن توبه اليهود والكلام ده هو برضو المهدي المنتظر يعني عشان نفهمكم الاديان ماشيه ازاي هو نفس الكلام عند الفرعنه بيرتظروا شخص اخر آه واحد برضو وليه بقى الملكة كليوباترا تيجي اخر الملوك الفرعنة وتيجي امرأة لان المهدي المنتظر سوف يكون رجل لهذا كانت امرأة يعني ربنا بيضع القصص الجميلة حتى في ظهور المهدي المنتظر يعني فيها تشوق واشتياق ليه وكذلك مع معرفة شخصيته حتى ندرك شخصيته هو جعل دبة الارض دي هي لابد أن تكون نصفه الثاني عشان كده أنا بنبه الناس لهذه النقطة حتى لا يقعوا في فتن شيطانية وتفسيرات خاطئة سواء كان من القرآن أو الكتاب المقدس ونرجو من الجميع الأستفسار وتعليقاتكوا احنا بننتظرها عشان نرد علي أسئلتكم إذا كان في أسئلة وإذا كنت عاوز تتجول في قناتي وتدور علي الفيديوهات وتشوف وتسمع مفيش أي مانع لكن المهدي المنتظر اقترب مجيئه جدا ولا تنسوا أن تدعمونا بإشتراككم ودعوة الناس إلى هذه القناة لتوضيح الرؤية أكثر فأكثر وإن كنت حتى تنتظر المهدي المنتظر القادم من سرداب مفيش مشكلة انتظروا وجعلني أنا برضه إيه طرف تاني يعني البحث بتاعي ده والملكة كيلوباترا ومجيء المهدي المنتظر إليها. وإحيائها من جديد برضو ده هيجي برضو من سرداب يعني مش هتفرق كتير يعني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم أمل حسني متنبئ بعلامات الساعة الكبرى من جمهورية مصر العربية مدينة الاسكندرية تليفون زيرو اتناشر تمانية خمسة وشكرا على حسن إستماعكم وتعاونكم معايا حتى نصل إلى الحقيقة الكاملة إن شاء الله عن المهد المنتظر وظهوره قريبا جدا بدعمكم ليا إن شاء الله سوف يظهر الله الحق بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.